اهلا و سهلا بكم محمد و سهلا الله اهلا و سهلا نهار اهلا و سهلا علمو الناس مغاربة هذا عدو العود حسوه بشكل غباط عنده العود ماذا؟ لعندو العود لعندو ايه الناس اللي عندهم من الخيل الكواسي دي معلومين راهوه ولا باش ما امر باش ما امرت السلطة ديه للفرن الناس اللي عدو من الخيل ما يبتلاته واحد ما راه عندو عقوبة ماشي هد... خوك ماشي زعما فيا داكشي بالخاطر آه. لا راه ركن... كان في وقتهم هما تا تلعر... العار هذوكا إلا قلنا الخرس متعرفينش الخرس هذا كانوا يقيدو الهين شحال عندك هين و شحال عندك أرض و كيقيدوها سيدي تخلص عليهم العام العام بحال ضريبة أي الضريبة تا تا يخلصو أشتب... نهار يبرحوا بالخلاص، ما يتلا واحد، نهار واحد، ماشي زي ما تيا كل, كل سيمانة، ماشي يبقاو الناس يحجمو السيمانة ولا كاكو، وما يطيبو، نهار واحد، نهار ديال الخلاص راح ما يتلا حد، ونهار تصيانة ما يتلا حد، واللي يتلا راه مبسوط، وما يقدرش واحد يتلا أبدا. وهذا يوجد كانوا استعماريين كانوا أميين دارينا القيادة سيدي يحكم القايد يحكم، عندهم خاتنيا ديالو يجيبوا أخبار يجيبوا الناس إذا كان الوحدة قلت لي شيئاً أو كانت لديه شي شيئاً يسيرون مقادرين ويقومون ديوله قائده آه هذا القائده يسر آه الله معه راي يتفاصل مع هكذا الصعب ما يسره شيئاً ويقول هذا يخدم مع هذا القائد خمسة عشر ولا شها ولا عشرين وعاد يتفاصل معها سيديه وعاد يأومي ويضغش المقب يشي ولوك مالي ####مواليد الدار هو اللي يجيبو ليك؟ دابا مكاين والو مكاين محكوم لا والو دابا راه تيسولي إستدعاء ويجي يقدر ميجيش هو عندو مرض ها هوما عندهو مرض ها هوما عندهو مرض ها هوما عندهو مرض ها هوما عندهو مرض ها هوما عندهو مرض ها هوما السلطات عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا كانوا, كانوا, خد... كانوا خدامي. اه. اه مغربي مغربي اه. ولكن ما أعطيناه ولا أعطيناه خليناه وكل آه كاك عادي حلقة كي صافي وصابي تيطرهم عليهم آه كي وريهم وشناك يأك على لكار <تصفيق> لا لكار طيب <ولا. تصفيق> شحن يواله وندم سيبه كاك خلاله محله كانوا عزا عزا آه سارحين بنعجم بلاه يوأ خط في الطرق من هنا مع الطريق سوف الحمارة بانه يجب في الفوسي. حمار. حمار ان نتعلم بانه يجب اه. نتعلم بانه أنا عبد الله بانه يجب ان نتعلم بانه يجب ان نتعلم بانه وقفوا عندها سيدي. ما شافوا حد حد ما إحنا إحنا الدار وما كان صدار كانت على خيلمه وقفوا ما العدم حد ما يخرج حد مواره وما يدوروا ما العدنا أنا وعبد الله تنحط عبد الله تصاب من جيتهم أنا حقو الأدو وصبقوه هو اللوز قالوا أجي وما عرضي لكم قالوا أجي ما أكدب شي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحقت انا لعندهم قال لي الحمراء ديالكم قلت لهم لا، <تصفيق> ولكن الوالد قوالتي هي في هذاك الظهر مع البهاي، بدو تيجي انا لعندهم عجب عجت تا شفت تا شفت عنده ودار لي تاع السلامه كيما هو. اه زعما الكرب. ولا ما ديالناش. حلى قال لي ما ديالنا، الحقت لعنده انا لعندهم. قال لي خمارو ديالكم قلت لهم قلت له لا قال لي هذا هو قلت له خويا قال لي هو قال لكم خمارو ديال نوتيام تاتدير لهم تاتكذب ما طالعين في الديو دغيا ينديو لافينال الاحمر من رمضان غادي يضربوا ولا يتشافوا ما قلتش نعيال تاتغوتوا فوقا الحامل عاد ولكن كان شاجه أكرر الوالي الله الحجر عندهم قالوا له في عيد هذه الحماره ديالك قالوا ما دياليش قالوا اش ندير جاي جايين جايينو تترفضوا في ولادي من من من طاحوا قالوا اش عندي كاين شي حاجه شي حاجه قال قالوا له حنا الصنور حمره قالوا له حمره مدينه سيدي لا لا مش قالوا له ايوا له ما جاوتينا شيء بحلا ما قالوا له ما, ما, شي... ما... قالوا ما نجوكم على على ام الطفل راه غادي تروح ناد الدبار وراه غادي نكون معكم في المحكمه هادة... هذا اهم ينزلوني قالوا يا هوط هبطنا قالوا لغدي تشد هذا الحماره تيبان مولا قالوا من شدها ولكن أول مرة بدست الحمار الحقول العذاء والعيطولين منشد واحد تيجي مولا باللون ورا من الاول ياك بدأوا كي خاطرو في من اللي قال لهم أم تفرغ غدي ندم كذا قالوا الديار شو دي الحجر ديتها من هنا لحقتها للبيرو <noise> شدوها من عندي وش تما كان خادم قاديوها للبيرو كيما مونتاز قاي- قايد مونتاز دبا يدوي <تصفيق> <تصفيق> معاك ضحكتو قلتلو زيدي هاذي راهم سيفتين راهم <تصفيق> جا دور فيا <noise> راني هاكا فينا قالو قالو الحق الفوريان يعني قلتلو أنا منعرفش الفوريان <noise> <تصفيق> والو سبحان الله العظيم الواحد يبقى فيك الساعة أو خمس عريان خايف عريان ما عدش ميل بس ومنين يشري ما كان في موعد شو شو شو الله تبارك وتعالى باش بدل كل وقت لهذا نقول الخير موجود سر من طريق فضل اللي بغيت لا من صلاة ولا ااا هناك مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان هذيك <تصفيق> <تصفيق> <العدل>. ####والدوزا لي دوز فيه الموسخ كيعيط حنايا كان عندنا النهار فاش راه راه جديد... ويا حسن فيها صرخه فيها تتنف <تصفيق> ####و# هو واحد هداك ولا أو لاخور تايستنى فيه